هذه الشيلة مهدات من العرسان عاطف وعادل إلى أمهم الغالية I'm no. no. أم الخالية يا مخالي يا <تصفيق> المثرطة يا المخلصة يا العم خمران جحينا الموازين <تصفيق> <اللي تخوط> الميادي <تصفيق> أم الفهود اللي تخوض الميادي أم أم الغالية ما مخالي <تصفيق> يا عاطف اسمعوا صعتي وصعتي ترى غلاها مثل فرط صلاتي وكسب رضوها يا عادل بحياتك هذه أم الغالية هي مخالي <تصفيق>